Σήμερα είναι μια ηλιόλουστη χαρμόσυνη μέρα για το νησί μας, καθώς η Μεγαλόνησος υποδέχεται το νέο της Προενάρχη σύμφωνα με τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένας άξιος συνεχιστής της μακραίωνης, της βαριάς παράδοσης της Εκκλησίας της Κρήτης. Είμαι σίγουρος ότι θα κομίσει αυτό το πνεύμα ανανέωσης που πάντα χρειάζεται η Εκκλησία προκειμένου να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών που αλλάζουν. Θα κομίσει νεύμα ενότητας αλλά και αισιοδοξία και είμαι σίγουρος ότι θα στρέψει το βλέμμα του σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Προσωπικά, του εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη η Πολιτεία στα πλαίσια των διακριτών συνταγματικών ρόλων θα στέκεται πάντα στο πλευρό της Εκκλησίας. Εξάλλου, όπως είπε και ο ίδιος, τον ίδιο λαό υπηρετούμε από διαφορετικές αφετηρίες. Και εύχομαι πάντα για την Κρήτη μας. οι καμπάνες να ηχούν τόσο χαρμόσυνα όσο ήχησαν σήμερα. Είσαι πολλά δεσποτα.